مرحبا متابعي <تصفيق> انا مسافر في صارت لنا مشكلة. يجب على المؤمن اخوان أن يتصبر ويجاهد نفسه. <تصفيق> لا، <شبيب>. حلوة <الحلوى> يعني؟ <تصفيق> <الحلوى سبعة صفيق> Yeah. Shut double, baby! Whoa. كوفا بهالمصباح فارفر عساك عساك عساك مربع دوم بها المصدر سمعت انت مجمع الضوط يبا يفرق بسبار عيدها بعد صارفر به المسطر أساك أساك, أساك لي تبدو